Міський травматологічний пункт лікарні швидкої медичної допомоги. Понад 10 людей у черзі до приймання лікаря. Серед них жителька мікрорайону Нами Віра. Жінка 29 грудня поверталася додому з роботи та внаслідок у желадиці травмувалася. «Перелом лівої променевої кістки. Нічого у нас, ніхто у дворі не посипає, там усе один суцільний лід». Володимир Барков живе у мікрорайоні Тернівка. Чоловік травмувався через ожеледицю вчора. Вийшов з таксі. Через ожеледицю травмував праве коліно, праве плече і кілька гуль на голові. Вчора я не міг дістатися, тому що транспорт не ходив, це по-перше. По-друге, швидку викликав. Вони застрягли там на початку. Сказали, що не можуть дістатись. Ось і все. Оскільки через дощ наліпало усе більше і більше льоду. ...травмованих внаслідок ожеледі, які не встані самостійно добратися до лікарні... швидкої медичної допомоги, доставляють лікарі екстреної медичної допомоги... ...та медицини катастроф. У кожного з нас по три-чотири вуличних з травмами, але це так, приблизно. Директор лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем'янов говорить, кількість звернень до травматологічного пункту за останні три доби збільшилася у 2-3 рази. «Два дні тому взагалі звернувшихся було 71 пацієнт. З них було десь 65 пацієнтів, які отримали травму на вулиці. Ми їх звемо вуличні травми. Так? За вчора, за добу, було 112 хворих, з них 94 хворих пройшло через травмпункт, це як вулична травма, і 18 хворих ми госпіталізували в стаціонарно-травматологічне відділення. Найбільш розповсюджене – це забої, звичайно. Людина не знає, є там перелом чи нема перелому. він звертається до травматологічного пункту. Якщо ми бачимо, що є перелом, який вже йде на другому місці після забоїв, яких тканин, Сенсів, переломи. Якщо перелому немає і у людини порушена функція ходи або функція верхньої кінцівки, то бувають травми, пов'язані з розтяженням зв'язочного апарату. Теж травма, яка не така опасна, як перелом, але вона заважає людині працювати. Олександр Гресь, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.